Det enklaste sättet att tjäna pengar till klassen eller laget är att sälja något som alla behöver. Är produkten också extra miljösmart och till och med billigare än vad man normalt betalar ja då går det ju ännu lättare. Apilo är en sådan produkt. Dessutom tjänar ni riktigt bra när ni säljer Apilo. Er förtjänst per paket tål att jämföras. På apilo.se kan du läsa mer.